אחרי כל העבודה שעשינו בנושא זורמים אתם בוודאי מבינים מה זה לחץ בואו אתה נעמיק בנושא במיוחד כשאנו מתייחסים לגזים בתוך נפח מסוים זכרו מהו הבדל בנוזלים וגזל שניהם זורמים, שניהם מקבלים את הצורה של הכלי בו הם נמצאים אך דחיס בעוד שהנוזל הוא בלתי דחיס פה הוא נתמקד בגזים מניח שיש לי כלי, ויש צייר. גז מסוים ממה עשוי גז? הוא עשוי ממולקולות גז רבות אני אצייר כנקודות קטנות יש כמות גדולה מאוד של מולקולות בתוך הכלי יש הרבה הרבה יותר ממה שאני ציירתי זה רק לדוגמה והנאות לכיוונים אקראיים זאת עשויה לנו מאוד מהר בכיוון ההוא. זאת עשויה לנו קצת יותר לאט בכיוון שני. כולנו אופיינות על וקטור מהירות מסוים, והן כל הזמן מתנגשות אחת בשנייה, מתנגשות גם עם דפנות הכלי, מנטות לאחור ומשנות את נאירותיהן. באופן כללי, ברמה הזאת, אנו מניחים כמדובר בגז אידיאלי, שבו אין עיבודי אנרגיה בהתנגשויות השונות. כל ההתנגשויות גם בין המולקולות עצמם וגם מנדפנות אקליל. אין עיבוד אנרגיה קינטרית. בואו נזכור זאת. כי כל מה שתראו בבית ספר התיכון ובבחינות הבגרות עוסק בגזים אידיאליים. בואו נראה מה המשמעות בקשר לחץ האינטואיציה שלנו בקשר ללחץ היא דחיפה על שטח נתון. כשמסתכלים על הלחץ כאן נבחר שטח מסוים. נכח בצד אני אקח את השטח הזה של דופן הכלי. איך נוצר לחץ על השטח הזה? הוא נוצר על ידי מיליוני, מיליארדי וטריליוני התנגשויות קטנות המתרחשות כל הזמן. צייר מבט צד. זה מבט צד אותו הצד. המולקולות הקטנות האלה נאות... כל הזמן. ונבחר פרק זמן כלשהו, יש כל הזמן ניתורים לאחור מהדופן. אנחנו מסתכלים על פרק זמן מאוד מאוד קצר. באותו פרק זמן המולקולה הזאת עשויה לנטר לחן, זאת עשויה להתנגש עם ראשונה לאחר הניתור, זאת משנה את התנה שלה לחן. זאת עשויה לנוע בכיוון הזה עוד מקודם וזאת עשויה לנטר לאחור. מה שקורה הוא שבכל רגע נתון, עוד עוד לכך שיש כל כך הרבה מולקולות, תמיד ישנן מולקולות מסוימות, המתנגשות עם הדופן של הכלי. כשהן מתנגשות, הן את הטנה שלהן. למדנו שכוח או שינוי בטנה, ביחידת זמן. שינוי בטנה... יחידת זמן. מה שאני טוען הוא שבכל פרק זמן, בכל זמן שניקח, יהיו תמיד מספר מולקולות המשנות את הטנה שלהן כתוצאה מהתנגשות עם הדופן. זה יוצר כוח, ואם נחשוב על המספר הממוצע של מולקולות, קשה לעקוב אחרי כל מולקולה בנפרד. כפי שעשינו זאת בקינמטיקה, ברמת המקרו. אך כשאנחנו עוסקים בגזים, ברמת המיקרו, לא ניתן לעקוב אחר כל מולקולה בנפועד, אלא אם יש בידי נמחשב על בלתי רגעים. אני יכול להם לדבר בממוצע על מולקולות רבות המשנות את התנה שלהן בעקבות ההתנגשות עם הדופן, בפרק נתון. על כן, המופעל על הדופן יהיה בעל ערך מסוים. אם יודעים מהו ואני יודעים את שטח הדופן, אנחנו יכולים לחשב את הלחץ. כי לחץ שווה לכוח חלקי שטח. כוח חלקי שטח. ומה זה עוזר קודם כל שתבינו מה זה בגז, ואתה אתן לכם נוסחה שלכם לדעת בטרמודינמיקה. בסרטונים אני ארא... לכם למה היא נכונה כדי לשפר את ההבנה אני שעכשיו אתם מה המשמעות של לחץ בקשר של גז בתוך כלי אתה עליי לכתוב נוסחה עליי לכתוב נוסחה שאת משמעותיו נכנותה תבינו לקראת סוף הסרטון באופן כללי אם יש לנו גז אידיאלי בתוך כלי הלחץ המופעל על דפנות הכלי, ובעצם בכל נקודה בגז, כי זה הופך להחיד ברגע מסוים, עוד נדבר על אנתרופיה בסרטונים הבאים. הלחץ בכלי ובדפנות שלו כפול. הנפח של הכלי שווה לקבוע מסוים. בסרטונים הבאים נראה שהקבוע הזה פרופורציוני ישיר לאנרגיה הקינטית הממוצעת, של המולקולות המתנגשות. זה אמור להשמע לכם הגיוני. אם המולקולות היו הרבה יותר מהר, אז האנרגיה הקינטית הייתה גדלה, אז הרבה יותר שינוי ייתנה בדפנות, אז הלחץ היה גדל. בואו נראה אפשר להבין קצת יותר למה המכפלה של לחץ בנפח יקבוע. מכפלה של לחץ בנפח. יקבוע. למה? בואו נגיד שיש לי כלי, ובתוכו הרבה מאוד מולקולות של גז. לפי שכבר הראתי לכם, לפני שמחקתי, הן מתנגשות בדפנות ומנטרות לאחור בקצב מסוים. כל אחת מהמולקולות יש אנרגיה קינטית שונה, זה כל הזמן משתנה, זה כל הזמן מעבירות תנה מאחת לשניה. אחרי שלהם אנרגיה קינטית ממוצעת נתונה. הן מתנקשות עם הדפנות בקצד מסוים, וזה קובע את הלחץ. מה יקרה אם נצליח לדחוץ את הכלי? ובכך להקטין את הנפח שלו? אני לוקח את אותו הכלי עם אותו מספר מולקולות בתוכו ודוחס אותו. אני מקטין את הנפח של הכלי. מה יקרה? ישיל את אותו מספר של מולקולות, עם אותה אנרגיה קינטית ממוצעת, והן נעות באותן מהירויות. מה יקרה עכשיו? נתנגשו עם הדפנות לעתים יותר קרובות. באותו זמן שקודם מולקולה התנגשה פעמיים, אתה היית התנגש שלוש פעמים או יותר, ונתנגשו עם הדפנות לעתים יותר קרובות, אז יהיו יותר שמייתנה, וכך כל מולקולה כוח יותר גדול, על כל דופן. וזה עוד עוד לכך שנפגעו בדפנות לעיתים קרובות יותר בזמן אטון. הדפנות הן בעלות שטח קטן יותר, יש לנו יותר כוח על שטח קטן יותר, אז מקבלים לחץ גבוה יותר. אני מקווה עכשיו מובן. שאם יש לנו לחץ מסוים, אם אני אדוחס את הנפח, הלחץ יגדל. דוגמה נוספת, אם יש לנו בלון. מה מפוצץ את הבלון? הלחץ הפנימי של האוויר שאנו נושפים לטוב ככל שמנסים לדחוס את הבלון יותר ויותר אם תוכסים מכל הכיוונים הוא מתקשה וקשה יותר להמשיך לדחוס זה בגלל שהלחץ בתוך הבלון גדל כשמקטינים את הנפח שלו אם הנפח קטן הלחץ גדל ונשמע הגיוני מזה נובע שכשמכפילים אחד בשני התוצאה קבועה לקח את הדוגמה הקודמת מה קורה כשמגדילים את הנפח? בואו נגיד שיש לי נפח גדול. הייתי צריך לצייר. הייתי צריך לצייר את זה בצורה יותר פרופורציונלית. אך אני מקווה יש את אותו מספר של מולקולות. אם הייתה לי מולקולה, בפרק זמן מסוים היא יכולה להתנגש פעם מים ולדפנות ולחזור. במצב החדש, גדולים יותר, היא עשויה להתנגש פעם באותו פרק זמן ואפילו לא להספיק להתנגש עם הדפנות השנייה ובמוצע המולקולות התנגשו עם הדפנות העיתים יותר רחוקות, והדפנות יש גם שטח יותר גדול במקרה הזה, כשהנפח גדל הלחץ קטן ותוך הכליק קטן אני מקווה שהבנתם ולא תשכחו לעולם שהמכפלה של לחץ בנפח היא קרועה ונוכל בזה כדי לפתור מספר שאלות אני אעשה זאת בסרטונים הבאים, הזמן הולך ועוד